Dneska budeme zkoušet tento sliz. V krabičce je pruhlené lepidlo, barvivo, aktivátor, špitky, návod, míchátko. A krabička, v který to budeme dělat? No, to je v té krabičce spíš. My jsme si návod přečetli. A psali tam, že když to bude moc husté, takže můžeme přidat 5 ml vody. A takže nejdřív dáme lepidlo. No. Um. Předáme přidáme trošku vody. Předáme přidáme co? Přidáme jednu kapku barviva. Mm -hmm. <laughs> <laughs> No tak, no tak to bude trochu víc zelený, ale to nevadí. Ale to je to hezká barva, já bych přibala ještě trochu. Teďka si tam má dát půlku balíčku třpitek. To je to takový zelený, hezký, potivý sles. To je ještě tento. To je to na hondřík. Půl balíčku, jo. To je mocné. To je... To oh, je půl balíčku. Jo, hustý, no. To je zevýjímavý Nebo trochu jak dně dátečka. Tak. Teď přidáme. Teďka tam máme dát aktivátor. Budeme ho tam přidávat trošku. No, tohle se už stačí, co? Ještě trošku. Já odejde. No. Ow. Oh. ještě tam tam 재미š A je hotové. Jo, já jsem lepý mm. Trochu ještě. <laughs> Slis trošku se natahuje, trošku se trhá. A trošku no, určitě bych ho doporučila, protože má krásnou barvu. Pak jsou ještě dvě další. My máme ten Glitter, pak ještě Snow a... Ne, ne. Tak ahoj. Ahoj.